بسم الله الرحمن الرحيم بدون رغي كتير يلا ندخل في التفاصيل. النهارده أنا عندي ايميل على ياهو عايز ألغيه تماما، أعمل له حذف تماما، أوكي؟ طيب. أنا بدخل على الجوجل اهوت. بكتب مثلا ياهو. تمام ياهو ميل. بضغط عليه عشان بس أفتح الميل بتاعي. تمام، أدي الميل بتاعي موجود اهوت. انا عندي الثلاث شرط اللي فوق دول ماشي هقول له سيتنج تمام سيتنج هنزل تحت على هيلب بالراحه اوضع مع بعض علشان ما من بعض ولا حاجة انا هعمل على البحث دي علامة البحث دي وهقول له كلوز my account كلوز my account هعمل عليها بحث اوكي طيب فتح لي هو الشاشه دي هاجي على اول اختيار كلوز تمام على اول اختيار نخلي في الشاشه دي طيب هنزل تحت عند التلاتة على واحد اتنين تلاتة الأخضر ده. في عندنا برضو واحد اتنين تلاتة في ال... في الاخر خالص. لأ انا هاجه عند اول واحد اتنين تلاتة اللي في الأخضر دي. اه مكتوب عليه صين ان يور. ان ياهو اكاونت. هضغط عليها. تمام فتح الشاشة ديت. فانا هاجي هنزل تحت كده في الاخر وهقوله له... الغيلي الماي اكاونت ديليدين ماي اكاونت اهو لتحت خالص بالاحمر دي واضغط عليه تمام هيطلب مني الأكونت من تاني هكتبوه من تاني تمام? وهقول له يس انا كده عملت الغاء يعني هو انا بس ايه يعني يعني خلاص انت كده بتعمل الخطوة دي بيدخلك على خطوة بعدها بس بتقول له ايه اوكي خلاص الموضوع انتهى كده بيقول لك قدامك تلاتين يوم الحساب هيتلغي فيهم لو حبيت ان انت ترجع له تاني هتقدر ترجعه بس طبعا انا ما عملتش الخطوة دي لان انا كنت عامل الايميل ده وعامل له الغاء من, من لسه من ساعة فعلشان كده بيقولي ايه ان انت خلاص لغيت الايميل ده بالفعل يعني تمام فخلص هو كده يعتبر زي ما بقول بس كده انت هتتك على الشاشه الزرقاء دي هيدخلك على بطول على الشاشه بعدها في برضو خانه كده اتك عليها وخلاص الموضوع انتهى وتفضل برضو 30 يوم تقدر ان انت تسترجعه فيه تاني